Біля найвищого флагштока Тернопільщини збираються військовослужбовці, поліцейські, нацгвардійці та рятувальники. Серед них – пожежник Ігор Невінський. В рятувальній службі чоловік працює більше 20 років. На жаль, наш не дуже хороший сусід нам загрожує війною, тому що українці повинні зараз гуртуватись, бути єдиними. Ми, як рятувальники, також є єдина команда, є єдина структура, яка завжди готові прийти людям на допомогу. Прийшли відсвяткувати День Єднання й спортсмени-олімпійці. Юліанна Туницька нещодавно повернулася з Олімпійських ігор, де представляла Україну в санному спорті. «Це все-таки досить важливий день для всіх українців, адже День Єднання – це коли всі українці згуртовуються і показують, що ми є сильна нація, що ми сильні, що ми нічого не боїмося». У 10-й годині хор «Бревіс» у супроводі військового оркестру 44-ї артилерійської бригади виконує гімн України. Український прапор піднімають на висоту 50 метрів. Потім священники різних конфесій разом моляться за мир в Україні. Патріотизм полягає не в тому, щоб ненавидіти ворога, а патріотизм полягає в тому, щоб любити свою землю і свій народ. Нехай ми навчимося цієї любові, і завдяки цій любові Україна стає все сильнішою. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! На завершення пластуни, школярі та студенти зав'язують військовослужбовцям сині-жовті стрічки в знак єдності. Чіпляє стрічку військовому 16-річна Катерина Чайковська. Насправді це дуже така трепетна подія для мене, бо читаючи зараз всі новини, так стає трошки з одного боку лячно, але коли ти подумаєш інформацію, ти розумієш, що з тебе стоять такі прекрасні бійці, які боронять нас восьмий рік». Олександр Бородайко служить у Збройних силах України 6 років. Каже, воював на території Донецької та Луганської областей. «День єднання – це, перш за все, для нас символ того, що ми робили з 2014 року, з чого ми починали то та точка, до якої ми дійшли на даний час, ми всі об'єднуємося для того, щоб протистояти збройній агресії Російської Федерації. Обрали такий формат святкування? Та чи всі представники влади долучилися до заходу, розповіла речниця облдержадміністрації Ганна Василенко. «Формат святкування, звісно, ми визначили швидко, тому що указ президента був за кілька днів до цього дня. Але зрозуміло, що День Єднання – це українська символіка, це гімн України, це прапор України. Ні в кого не було сумнівів, що ми маємо робити. Вирішили так, що обов'язково запросити військових, тому що обов'язково Звідково сьогодні ми повинні підтримати їх, щоб вони відчували нашу підтримку, відчували те, що Україна єдина, те, що ми потужний тил. Були присутні представники обласної ради, депутатський корпус, обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада. Тобто всі відгукнулися на цей клич, нікому не треба було особливо запрошень, пояснень. Богдана Сарабун, Андрій Рабада, новини на Суспільному. Тернопель.